Як переименувати файли на швидкоруч? Так, значить, є така програма Xnviewer. З допомогою нього заходимо в потрібну папку. Так, де знаходяться файли для. Скільки 90 файлів треба перейменувати. Вибираємо їх всіх. Правою кнопкою. Пакетне перейменування. Нажимаємо. Пишемо назву, в яку в нову назву файлів. Стосовать. Треки потрібно первый кадр вручную переименовать. Переименователь транспортation.